Salutare! Sunt Adina Voideanu. În episodul trecut am început să-ți povestesc despre ideea de bază de la care a plecat tehnologia Zaito și anume cu punctura. Și am rămas la revelația pe care a avut-o și în men, cum că sulița ar fi putut fi cea care s l fi vindecat pe băiat de migrene. Cu gândul acesta în minte, s-a dus a doua zi la casa femeii care suferea și ea de migrene, i-a povestit cele întâmplate și legăturile pe care le-a făcut și a întrebat dacă ar fi de acord să o începe în picior cu sulița în același punct unde fusese rănit tânărul. Femeia a acceptat imediat pentru că durerile de cap erau insuportabile. După înțepătura din picior, migrenele au dispărut ca și când nu le-ar fi avut niciodată. Se spune că acesta ar fi fost momentul din care și și elevul lui au început tot felul de experimente cu obiecte ascuțite ca să vadă ce efecte au diverse împunsături asupra pacienților. Iar în mileniul care a urmat, mulți alții au început să experimenteze acest concept și așa a luat naștere, se pare, ceea ce numim azi acupunctură. În zilele noastre se folosesc ace foarte mici, de grosimea unui fir de păr, care sunt introduse în ceea ce s-a stabilit de mii de ani că sunt puncte de acupunctură, cu efecte specifice. Chinezii sunt cei care au descoperit că ciul, componenta energetică a corpului, curge prin anumite canale, denumite meridiane, iar de-a lungul acelor meridiane există puncte specifice, denumite puncte de acupunctură. Meridianele sunt anumite după organele interne de care sunt cel mai apropiate. Și așa avem, de exemplu, meridianul intestinului subțire, meridianul plămânului, meridianul ficatului și așa mai departe. Ciul curge prin aceste meridiane, la fel cum sângele curge prin sistemul cardiovascular. De aceea, orice obstrucție duce la probleme, la fel cum obstrucția unui vas de sânge cauzează diverse probleme. Tot chinezii sunt cei care au dezvoltat conceptul de Qi, in și Yang, însă Yin și Yang există de dinainte acupuncturii. Ideea este că acestea sunt conceptele de bază de la care mulți medici și oameni de știință au plecat și pe care le-au folosit pentru a dezvolta alte concepte mai moderne pentru a ajuta cât mai mulți oameni. Atât pentru azi, nu arată episodul următor în care vei afla cine este omul din spatele tehnologiei Zaito. Până săptămâna viitoare, eu îți doresc să ai o săptămână așa cum ți dorești și ai grijă de sănătatea ta!